Добър живот на батерията, добро действие, ниско тегло и ниска цена. Това са основните рекламни качества на правец 4++. Но направени ли са някакви компромиси, за да бъдат постигнати те? Още в предното видео споменах, че батерията на телефона не е голяма. 1750 мАч. Като сравнение, можем да разгледаме и някои други устройства. Вярно, че някои от тези телефони са доста по-скъпи и физически по-големи. Но 1750 мАч определено изглежда като нещо малко в първия момент. сравнение, може би бихме могли да направим с iPhone SE, чиято батерия е 1624 мАч. И като си говорим за батерии, размерът има ли значение? Да, колкото по-голяма е батерията, толкова повече можете да се надявате, че телефонът ви ще издържи. Но с годините, някои конкретни модели са се доказали като изключение от това правило. И с 4++ може да се включи към тази група. Телефонът изкарва до 2 дни с 3G интернет, стриминг музика от Google Play Music, снимки и видеа, че даже изподеляне на 3G интернет към други устройства през Wi-Fi. Телефонът идва с предварително инсталиран Qualcomm Battery Guru, който прави допълнителни оптимизации на базата на инсталираните приложения и ползването му. Не съм сигурен точно какви са алгоритмите, но персонализирана оптимизация звучи доста добре. Времето за зареждане на телефона обаче ме разочарова. Възможно е напоследък да съм станал капризен, заради телефони с фаст charging, но зареждане от 22% до 88% отне части 40 минути. След това чаках още цял час за достигане на 99%. Успоредно заредих основния си телефон Samsung Galaxy S6 от 7% до 100% за началните части 40 минути. И това дори не от оригиналното му fast charging зарядно, а просто от външна батерия, макар и с висок изходящ ток. И все пак съм готов да приема, че ако батерията на един телефон пада бавно, може би има причина и да се зарежда бавно. По-добре това, отколкото експлодиращите батерии на Samsung. Чистият Android 4.4.2, вероятно също помага за живота на батерията. Много производители правят промени по операционната система, която инсталират, откъдето идват много проблеми, като живот на батерията, заета памет на устройството, разлучаване на нов интерфейс, забавяне на производителността. Освен споменатия Qualcomm Battery Guru, Друга промяна от стока Android при правец 4 е брандирания бутон, който споменах в unboxing видеото, както и правец второ приложение. Последното е просто три линка към, към страницата за поддръжка на сайта им, страницата с други продукти, както и център с актуализации. Силно се надявам последното да го използвам в най-скоро време, тъй като Android KitKat е вече на повече от 3 години. Толкова стара операционна система може и да води до дълъг живот на батерията но не се поддържа от множество приложения. Още първия ден от използването на телефона, Google Exchange Service се заби, а след последния апдейт на Chrome той също не върви. По тази причина трябва да се използва стария дефолт браузър на Android, който също не се поддържа вече с активна разработка. Още преди няколко седмици писах на запитване, запитване дали изобщо работят по нова операционна система, но така и не получих отговор от тях. Като цяло, подобно отношение към клиентите ме притеснява. Процесорът е 4-ядрен от Qualcomm, модел MSM8212. Върви с тактова частота 1,2 ГГц и се държи доста сносно. Макар и на Antutu Benchmark да изкарва само 8841 точки. Близо 3 пъти по-малко от Samsung Galaxy S6, с който имах възможност да го съпоставя. Сравнение с други телефони можете да проверите на antutu.com. Екранът може би е следващия елемент, който има голямо значение за дългия живот на батерията. От спецификациите можете да видите, че става въпрос за да 4,7-инчов IPS екран, но никъде не пише точната резолюция. Пише само 312 ppi. Хардуерно пикселите на екрана са 720 на 1280. Високият ppi на устройството дава възможност софтуерно резолюцията да е стандартните 360 на 640 пиксела. По терминологията на Apple бихте нарекли Retina Display, а по Android XHDPI. Ако използвате автоматичните настройки на осветеност, вероятно екранът ще ви се стори тъмен. Не съм сигурен доколко това идва от операционната система или има допълнителни настройки от правец, но дори и на открито в слънчев ден, автоматичната посветка си остана на минимум. В такъв случай ви остава или ръчно да изберете средно или силно ниво на осветеност, или пък да си карате стъмния дисплей с идеята, че батерията ще издържи по-дълго. Най-странното е, че ако разглеждате тапетите, с които идва телефона, те изглеждат наистина страхотно на дисплея. Всичко обаче се променя, когато започнете да гледате снимки, които са направени със самия телефон. Камерата е може би най лошото нещо тук. От към резолюция прави 8 мегапиксела снимки с задната си камера, но снимките са доста тъмни, с много шум, а когато снимате нещо по-контрастно, светлите региони стават напълно бели. Ако прехвърлите снимки на друго устройство с по-добър екран, може да ви се сторят добри, но гледайки ги направеца, можете да се отчаяте от лошото качество. Доста е спорно колко добре се получават снимки при HDR режим на камерата. Освен това, телефонът отделя около 5 секунди за да ги направи. През това време има голяма вероятност да мръднете и всичко да се замаже. Наявно съм, че HDR прави 3 снимки и ги комбинира в една, но всички други телефони се справят мигновено бързо. За жалост, HDR не е единственото, което бави правенето на снимки но и фактът е, че фокусът се измерва едва след натискане на бутона за снимки. Надявах се, че това е само софтуерно, но проблема остана с всички приложения за камера, които инсталирах. От към баланс на бялото също мога да отбележа, че повечето снимки без светкавица при мен имаха подчертан синотенък. При снимане на видео нещата са по-поносими. Резолюцията е 720p, което считам за напълно достатъчно, за да имате добри детайли. Аз лично рядко снимам на по-високи резолюции. За една минута получавате около 100 МБ клипче. Възможно е да забележите компресия, но всичко като че ли е в рамките на допустимото. В клипчетата шумът като че ли е по-малко, отколкото в снимките, и като цяло бихте могли да ги използвате. Подобно намаляне на шума се наблюдава и при панорамни снимки. След снимките и видеото, нека да обърнем и малко внимание на аудиото. Високоговорителят е вторият най-лош елемент в телефона. При ниво на усилване до към средата, нещата са търпими. С ниско качество, да, но все пак става въпрос за телефон, а не за 5 плюс 1 аудиосистема. Големият проблем идва след усилване на повече от 50%. Тогава вече се появяват неописуеми странични шумове и изкривяване на звука. Слушалките са на добро ниво, с оговорката, че става въпрос за тампончета. Аз лично предпочитам такива с гъбички, а тези слушалки с гумички, но в последните две години май този тип се наложи като стандарт. Гумичките изолират външните шумове доста добре, така че ако сте свикнали с подобен тип слушалки, мисля, че ще останете доволни. Физическите размери на устройството са доста удобни. Както казахме, размерът на екрана е 4,7 инча, което е само малко повече от идеалните според критерия на Steve Jobs 4 инча. Но на мене този малко по-голям екран ми харесва. Харесва ми разположението и най-вече наличието на капацитивни бутони под екрана, макар и от Google напоследък да насочат производителите към използване на софтуерни бутони. Като цяло, предимствата на софтуерните бутони са в това, че по всяко време могат да се изменят. В първите версии на Android ключови бутони бяха 4-Home, Menu, Back и Search. След това Search бутона отпадна, тъй като не е уместен за всички приложения и всеки един момент от използването на телефона. А при последните версии вместо Menu вече има Task Manager бутон. Освен това, преди Back бутонът стоеше предимно в дясно, а на по-новите версии в повечето случаи е в ляво от Home бутона. Основният проблем, който виждам при софтуерните бутони обаче е това че вземат доста голяма част от екрана, а аз предпочитам да имам отделно бутони, така че да, да не жертвам от дисплея си. Освен това, правите са подходили по начин, по който бутоните не са пряко свързани с точно определена функционалност. В момента, вляво в ляво и вдясно от Home бутона, имате просто по една точка. Лявата го играе меню бутон, който макар и малко стар за Android KitKat, все още е уместен, а дясната точка е бутон назад. След софтуерен апдейт е възможно левия бутон да стане назад, а десния – Task Manager, което е характерно за Android, Marshmallow и Nougat. Като единствено хората в първи момент може да се объркат поради промената на функцията на бутоните, но мисля, че това е нещо, с което лесно може да се свикне. Хардуерните бутони са три – Power и за усилване и намаляне на звука. Разположението на Power бутона не ми допада особено. Макар и този телефон да е по-малко от повечето нови устройства, бутоната е можело да го смъкнат малко по ниско и дори височината му сама по себе си да е нещо, което може лесно да се преглътне, бутоните за звука са поставени точно на среща, така че всеки път, когато натискате едното, трябва да внимавате да не натиснете другото. Копчетата също така са част от задния панел. Страхотно е, че телефонът е сменяема батерия, което напоследък е лукс, но начинът по който бутоните са е захванати е малко съмнителен и се притеснявам дали след време няма да се отчупят. Позицията на камерата е точно в единия от ъглите и на няколко пъти ми се случи при снимане с телефона да го хвана точно пред лещата и да закрия част от снимката. Да, преместването на пръста е лесно, но нещо разположено по-централно би било по-удобно. По-голямата част от телефона е пластмасова, за което някои хейтери биха се оплакали, че в ръката не се чувства като премиум устройство, но за корпуса на телефона аз лично предпочитам пластмаса. Първо, че това позволява постигане на по-низко тегло. И второ, че зимно време телефонът не става неприятно студен на пипане. Който има алуминиев телефон или таблет, ще знае, че това не е никак за пренебрегване. Все пак трябва да се отбележи, че основната вътрешна структура на телефона пак си е метална. И то от магнезия възплав, вместо алуминий. Един и също бен магнезий е около 1,5 пъти по-лек от алуминий. Като отчетем това, магнезиевата сплав и пластмаса в корпуса и се върнем на малката батерия, ще установим, че това са ключови компоненти, които водят до изключително ниското тегло на телефона от 100 грама. За сравнение Samsung Galaxy S6 е почти 140 грама, а малкият Sony Xperia X Compact е цели 135. Правец направо са изригнали с лекия дизайн и ви уверявам, че още докато хванете телефона, ще ви направи силно впечатление колко е лек. Когато отворите телефона, ще видите и слот за microSD карта, като телефонът поддържа до 32 гигабайта. Една такава струва около 25 до 35 лева. зависи от къде я купите, каква марка е и от още някои параметри. При положение, че едва ли ще правите много снимки с особено добрата камера, това пространство ви остава предимно за съхранение на музика, в случай, че ползвате телефона като MP3 плеяр. Вградената памет е 5 гигабайта, което в първия момент изглежда сносно. Имайте предвид обаче, че за съжаление напоследък има много приложения, които отнемат доста място. Няколко примерни такива виждате в момента на екрана. Вярвам, че тези размери включват и някакъв кеш, но не си мислете, че този кеш няма да набъбне и при вас, след известно време, при ползване на телефона. Комбинирано, само горе изброените приложения вземат почти 2 гигабайта пространство на телефона ви, така че имайте едно на ум, че може да помислите по въпроса кои приложения наистина използвате и да се отървете от останалите. Тенденциите също са за все по-големи и по-големи приложения, тъй като паметта на телефоните също непрестанно нараства и разработчиците на приложения се възползват от това. Един последен голям плюс за телефона е пак нещо, което се вижда когато го отворите. Поддръжка за две симкарти. Преди години подобни устройства се предлагаха само от съмнителни марки, но в последно време всяка самоуважаваща се фирма има версия Dual или Duos или нещо от сорта, което да изрази, че моделът телефон е с две симкарти. Доскоро почти всеки държеше по два телефона в джопо си, а аз лично познавам и хора, които имаха по три. Малко по малко поддръжката на две сим карти се превръща в стандарт, като опциите тук са различни. Може би имате два различни номера от два различни оператора, или пък имате една карта за разговори, а втора за интернет. Това няма особено значение, стига само да можете да вкарате и двете сим карти в един телефон. А правец 4++ ви дава тази свобода. В заключение искам да кажа, че дори и 4++ да има някои основни проблеми по камерата, звука, а от части и дисплея, от компанията много точно са определили основните характеристики, които един бюджетен телефон трябва да притежава. Тук налице са добро бързодействие, добър живот на батерията, ниско тегло и поддръжка за две карти. Като включим в комбинация сменяема батерия и възможност за microSD карта, Даже очудващо как успяват да предложат всичко това, само за 199 лева. Отношението качество цена при този телефон е едно от най-добрите на пазара, така че ако можете да минете без допълнителни глизости, този телефон е за вас.